هلا يا سمي العز هلا يا حفيد الطال هلا بالحياة اللي قدومك يحليها بهالناس تتبشر على قدوم غاليها اصبر خمسه ثلاثه او من خارج المملكه